Έχει σήμερα το Δήμο της Καλαμαριάς αυτήν την ξεχωριστή μέρα, μια ημέρα μνήμη, όπως είπες, που θυμόμαστε την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Καταπραγμένοι ήρθαν και σε αυτήν την πόλη, την έφτισαν με πολύ κόπο, με πολύ Και όπως πολύ σωστά είπες, θυμάμαι την μνήμη τους. Όχι μόνο συνεχίζοντα τον αγώνα για ιστορική δικαίωση, αλλά βάζοντα και εμεί ένα λιθαράκι για τη συνολική πρόοδο του τόπου και βέβαια εσύ για τη συνολική πρόοδο της πόλης. έχουμε μια νέα δημοκρατία στο Δήμο Καλαμαριά και πιστεύω ότι ένα άνεμο αξιοδοξία μέγει συνολικά στην πόλη και εμεί ω στο κεντρικό κράτο, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε πάντα με την τοπική αυτοδιοίκηση του όλου του να κάνουμε μια λογική κατανομή αρμοδιοτήτων, ποια είναι τα έργα τα οποία αφορούν την κεντρική κυβέρνηση, την περιφέρεια, ε, φορεί ε, όπω ε, το υπερταμείο και οι ελεγχόμενε ε, από ε, αυτό ε, ανώνυμες εταιρείε του δημοσίου, ε, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωή, να δημιουργήσουμε νέε δουλειέ. Και βέβαια σε ένα Δήμο με τόση μεγάλη ομορφιά που αποτελεί η φυσική συνέχεια του παράκτη μετόπου τη Θεσσαλονίκη, να μπορέσουμε όμα πιο ουσιαστικά να ανοίξουμε την πόλη προς την θάλασσα. Έχουμε στη διάθεσή μα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει εργαλεία όπω το πρόγραμμα Αντώνη Κρήτη, το οποίο και και ζητάμε από τους Δήμου να ε, αξιοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο καταθέτοντας ε, όριμες και εφαρμόσιμες προτάσεις και βέβαια σημαντικά ως κυβέρνηση, καθώς πια αφήνουμε πίσω στη μας στην πανδημία και μπαίνουμε σε μια καινούρια φάση ανάπτυξης. Διαθέτουμε κι εμείς κεντρικά θεματοδικά εργαλεία, τα οποία θα μας επιτρέψουν να βοηθήσουμε για να παρέμβουμε σε κεντρικές υποδομές. Το έχουμε κάνει εξάλλου κατοκό ε, στην πόλη, στο κοινό πολιτικό συνδρότημα της Θεσσαλονίκης. Και θα έχουμε με ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε και τα ηθικά ζητήματα και τις ειδικ εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα και πάλι για την επίσκεψή μου αυτήν την συμβολική ημέρα και για την θερμή υποδοχή, ειδικά από τα ποντιακά σωματεία, τα οποία καταλαβαίνω ότι είναι και πολλά και δραστήρια εδώ πέρα στην Καλαμαριά. Είναι πολύ όμορφο και όταν βλέπουμε νέα παιδιά με τις παραδοσιακές χωροδευσίες, να κρατάνε ζωντανά τα ήθη και τα αίθημα του, του τόπου τους να δίνει και αυτό μια αίσθηση ε, ιστορικής συνέχειας ε, του ελληνισμού, την οποία ε, οφείλουμε με κάθε τρόπο να διαφυλάξουμε. Οπότε και πάλι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.